السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في الفيديو ده هنتعلم حاجة جديدة ومهارة جديدة كتير جدا لنا أسئلة ازاي أصنع بوكس لايت بوكس مضيء صندوق مضيء أستخدمه في عمليات التصوير للمنتجات المختلفة هنجيب علبة كرتون زي اللي قدامنا دي علبة كرتون بتبقى لتشوز، بتبقى لمنتجات معينة إحنا مش محتاجينها بنجيب العلبة بنبدأ نفرغها بالشكل اللي انتوا شايفينه، كل اللي احنا بنحتاجينه شوية لزق و آه ماس أو قطر، بنأكد بس على العلبة مرة تانية، بنجيب دبابيس لو عنديش الدبابيس المكتب اللي زي دي بنشوف أي بديل ليها مشابك مثلا، ببدأ أدبس. الحافظ بشكل كويس باجي بلانده انا مش محتاجها او تكون محروقه مثلا بفرغها من الداخل واكون حذر جدا بحيث ما تعرضش لي لاي اذى ادي اللنده خلاص بعد ما فرغتها بالشكل الجميل ده وظبطتها هبدا اقيس المقاس بتاعها بالظبط وأبدأ أحدد المقاس على الكرتون بقلم رصاص كده خفيف بعد كده ببدأ هفرغ المكان اللي أنا حددته باستخدام كتر أو مقص أو مشرط أو موس أي حاجة أي حاجة متوفرة طبعا أكون حذر بحيث ما تعرضش لأي إصابة لا قدر الله وبشيل المكان بقى شديدة جدا ممتاز بجيب بقى اللنده بتاعتي وبحطها في المكان بالضبط وابدا اثبتها من خلال مسدس الشمع معايا لو انا ما عنديش امكانيه ان عندي مسدس شمع ممكن اجيب العمود الشمع اللي هو بيتاه لوحده سعره رخيص جدا وابدا اسيحه حواليها بالشكل ده هو بس أنا عايز أثبت المكان بشكل جيد بثبت اللمبة من جوه ومن بره بالشكل اللي انتو شايفينه ده ده غطى العلبة أو الكرتون اللي كانت معايا هستخدمه؟ اه هستخدمه هعمل فاصل كده في النص بحدد المكان اللي أنا عايز أفصل منه واروح اقوم قاطع الحته ديت بحدد طبعا بالمسطرة يعني كل شغلي بيكون دقيق الموضوع ما فيهوش اي مشكلة خالص موضوع سهل جدا وبسيط جدا جدا هو بس بيحتاج شوية تركيز والان انا اتابع الخطوات بشكل حلو جدا بجيب فرخ ورق او فرخ تون لونه اسود بحيث تكون حاجة معتمة جدا للون وما بس غير الاضاءة اللي انا عايزها. طبعا في التصوير انت بتحاول قدر الامكان انك تظهر جمال المنتج بتاعك. وتبدأ تجيب الانجل او تجيب الزاوية اللي انت عايز تاخدها. ده كله قصة التصوير. انك تجيب المنتج او تصوره من زاوية تكون محببة لدى العميل أو من زاوية تكون غريبة أنت أول واحد قدرت تطلع المنتج من الزاوية دي هبدأ أقيس الغطاء بتاعي على الكفر بتاع الموبايل لان أنا هستخدمه في التصوير أو ممكن أقيس على غطاء أو جهاز الكاميرا بتاعتي لو أنا عندي كاميرا فيديو مثلا وهجيب الدبل فيس او المثبت اللي بيكون على الوكين وده بيكون سعره رخيص ممكن الاقيه في اي مكان في اي مكتبه بحط الدبل فيس معايا بالشكل ده واثبته بشكل كويس وازيل شريط الامان بتاعه عشان ابدا الزق حته الكرتون او الملحق ده معايا في الصندوق ونزالي طبعا الكاميرا الاول عشان يثبته بالشكل ده ادي الموبايل هنعمل تيست كده عليه بالشكل ده يعني انا كده شغلت الكاميرا وابدأ أحطها هنا كده عشان بس اشوف الزاوية بتاعتي يعني اقدر استخدم برضو الكرتون ده في استخدام تاني الا انا ممكن استخدمه في الالعاب الجمال بقى هنا لان اقدر استخدم اللمضة بتاعتي باكتر من زاوية او اكتر من حاجة زي ما انتوا شايفين أنا قدرت أستخدم هنا البوكس ده مش بس إن أنا أصور لا ده أنا ممكن أعرض مشاهد رائعة أو مشاهد كوميدية بشكل كويس عن طريق الحتة الصغيرة أو الأنجل أو الزاوية اللي إحنا بنتكلم عليها زي ما انتوا شايفين تبقى حاجة غريبة شوية وممكن أعيد تصويرها من بره يعني أنا البوكس بتاعي ده لأكتر من استخدام ممكن أستخدمه في التصوير المباشر للمنتجات من جوه بزوايا مختلفة بتكبير أو ممكن أصنع أكني بصور فيديو من عصور ماضية بإستخدام شوية ميه حطيتها في اللمبة ديت والفيديو بتاعي أنا حاطه جوه البوكس اللي هو منعدم تماما وكاتم الإضاءة كاملة عدا الا شاشة الموبايل فقط لا غير. زي ما انتو شايفين. بالشكل ده اقدر يا اما اصور بدل ما احط الموبايل جوه وأشغل فيديو للمنتج بتاعي. ممكن احط المنتج بتاعي بنفسه واصور بالعدس الكاميرا من برة. ممكن استغله ان اللمبه دي مكانها احط فيها اضاءة انا احط اضاءة احط فسفور او لنا استخدمه زي ما انتم شايفين بالشكل الاحترافي ده لان اشغل فيديو عن المنتج بتاعي بشكل كويس يعني لو عجبكم الطريقة اللي احنا عملناها يريد تدعمونا لايك وسبسكرايب متنسوش الشير وبنذكر مرة تانية الفكرة دي مش لازم تتعمل بنفس الطريقة انتم ممكن تستخدموها في امور تانية اخرى وتبدو فيها ويا ريت اللي يفكر في فكرة جديدة يولن عليها شكرا لكم ونلقاكم مع فيديوهات اخرى اكثر تنوع واكثر ابداعيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته